بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين متى يتحرك الاعلام المصري لاحباط جريمه قتل المصريين بانهيار السد العالي وحمايتهم من هذا الانهيار قبل وقوعه فهل يتحرك المسؤولون والحكومه والاعلام المصري ام انهم في غفله معرضون فننتظر الآن أحداث كبيرة سوف تحدث هذا العام من أهمها امتلاء سد النهضة وامتلاء بحيرة ناصر عن آخرهم الاثنين في وقت واحد يعني مفيش أزمة مية هتحصل بس الأزمة الحقيقية هي انهيار السدود وانهيار السدود دي من علامات الساعة الكبرى ومذكورة في صورة الكهف ومذكورة في أشعياء 11 ومذكورة في أشعياء 19 العهد القديم اللي يحب يعني يشوف ومذكورة أيضا في إنجيل متى أسحاح 24 فأنتوا عايزين إيه أكتر من كده دلائل واضحة على انهيار هذه السدود جميعا وإبادة مصر عن آخرها فهل نتحرك أم ننتظر حدوث هذا الأمر والتحرك الوحيد حتى نعرف حقيقة الأمر إن كان فعلا يعني السد العالي هو سد يأجوج ومأجوج الفيضان والجفاف كما أدعي سوف تجدوا أيضا دابة الأرض هي الملكة كلوطرة كما أدعي أيضا وفي المعروف في مدينة الحمام. وده كل ما بنا أطلبه هو الحفر والتنقيب حتى يحبط الجريمة قبل وقحها ونعرف أسباب هذه الجريمة التي سوف تحدث لنا ولماذا سوف ينهار السد العالي وما هي خطوات الإصلاح حتى نقي أنفسنا من هذا الانهيار فهل من مجيب لي في الإعلام المصري حتى نصل إلى درجة عالية من العلم والمعرفة في هذا الموضوع أم نترك الأمر حتى انهيار السد العالي وموت الملايين من الشعب المصري نحن ننتظر ردكم وتعليقاتكم على هذا الفيديو إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم امل حسني من مدينة الاسكندرية متحدث عن علامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر تليفون زيرو اتناشر تمانية خمسة سبعة وشكرا علي حسن استماعكم